لا. لا. يا السويس أحمد عيش وغريب زايد إيه إيه السويس بلد الرجاله الكلام ده اساسه تمام الكلام ده لما تيجي تغيب لما تيجي تنزل ع الغبيين تنزل على, تنزل على بلدنا المية مية بلدنا المية مية وصلة وصلة العالمية نزلنا الاربعين مسامعين Baby, yeah. yeah. stop